یا حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین نبی کا لخت جگر عین لکھ دینا علی کا لاڈ لا کا چین لکھ دینا کسی بھی دور میں مظلوم کی حمایت میں جب ظلم و ستم لکھ دیسو تکھا لکھ دیا پاتماں کی دعا کا سر ہے مسے دری اور نڈر ہے مسے فاطمہ کی دعا کا سر ہے مسے ہے نڈر ہے غسین ہے دوا اس پہ میدان کر و بلا آ رہی ہے گئے تاریخ بھی سدا مولا گسے شیر گستاخ ہے اور زبر گئے غسین ہے در شیر گئے ہے در گئے شیر اور نڈر ہے حسین مولا ماموسین مولا ماموسین مولا ماموسین مولا ماموس با کیسے فضل و کمانے حسین مولا حسین ہر جگہ ہے نبی کو خیال حسین مولا حسین سجد میں پوست پر ہے حسین ہے دری شیر ہے حیدری شیر ہے اور نڈر ہے حسین اور سن حسین حسین داں کی دعا کا سر ہے حسین حیدری شیر ہے اور ن ہے سولا حسین میرے مرشد حسین میرے مولا حسین میرے مرشد حسین اِبن ساندو شمرو یا ابن سیا مولا حسین ابن ہے کے دشمن ہے سب بس بھنہ ہے اسین بھجنہ مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے نبی کی یال کسولا حسین زندہ ہے یزید دفن غذا کے سلوم میں ابھی وفا کے باپ میں میرا حسین زندہ ہے ان کی تعظیم کرتے ہیں اصحاب بھی مولا حسین ابن عباس بھی سن خطاب مونا بیچر گئے غسے شیر گئے شیر گئے ڈر گئے غسے خسے گس فاطمہ کی دعا کا غسے شیر ہے یہوسینا حسین یہوسینا حسین حسین مرشد حسین جس میں کا لیتے ووساک مولا پھول جنت کا کہتے وبی مولاس یعنی محبوب خیر بشرغ سے ادریشر گریشر گ شیر تیرے لگو سے قلعہ کلشن دی ہمارا دین کے زندہ حسین زندہ ہے جس طرح رن میں جاتے گیر علی مونا حسین واسلے نار دشمن سبھی مولا گسو بجلی سدا کفر پڑ گئے غسے ہر دری شر گف ہر دری اور ڈر ہے اسے جس کے بابا نے خیبر دیا تھا کھار اس کے کام کے ہے وہ راگ پہا اس صبر کے باب میں موت ہے اسے حیدر شیر ہے حیدری شیر ہے اور فاطمہ کی دعا کا ہے حسین شر ہے اور نر ہے حسین مولا ماموسین مولا ماموسین مولا ماموسین مولا ماموسے